Вісім пар уклали шлюб сьогодні, 2 лютого, в Олександрському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, що на площі Пушкіна в Запоріжжі. Максим і Ольга познайомилися на роботі, розповіли молоді. На думку Ольги, дата розпису може впливати на подальше щастя сім'ї. Саме тому обрала сьогоднішній день – 2 число, 2 місяця 2022 року. Мені подобається дуже подобається дата Максима. Безконечність. У мене супруга прекрасна, красива, любима. Самає дорога. Денис і Вікторія познайомилися просто на вулиці. Згадують якоїсь магії чи містики в сьогоднішньому календарному числі не вбачають. Обрати саме цю для укладання шлюбу дату, весела забаганка, додає Денис. Дуже красива дата. По ради <laughs> да, Ми віримо в любов. Сім'я це головне. Життя. Любов, сім'я, дітки це найголовніше, що є. А все інше так буде. Немає жодних доказів, що числа мають якийсь вплив на ваше щасливе сімейне життя, розповіла Суспільному психологіння Міхаль Оболєнцева. Якщо вам добре цього, ви в це вірите. Якщо ви в це вірите і вам від цього добре, будь ласка, чому би ні? Це вас заспокоює, стабілізує. Не будемо занурюватись у якусь езотерику, копати чи є якесь сакральне значення у кожного числа. Зокрема, для сім'ї. Наука, психологія трохи по-іншому на це дивиться. Що робить сім'ю щасливою? Наявність чотирьох, як мінімум, складових. Якщо у подружжя є сумісність у прагненні чистоти і ладу, якщо у подружжя є сумісність у сексуальній сфері, а також у ставленні до грошей і в почутті гумору. От якщо всі ці складові є, все буде гаразд. Прагнення і вміння пристосуватися один до одного в сім'ї дуже важливо, каже психологиня, бо тенденція останнього часу – збільшення кількості розлучень. У відсотковому відношенні це приблизно 70. 80 розлучень. Це дуже високий відсоток. На жаль, так. Проте зараз сім'єю вважається не тільки, коли є мама і тато, чоловік та дружина. Сім'єю зараз вважається і коли є, скажімо, одна мама і дитина. Втім, я думаю, що життя – це є змінення. Так, усі прагнуть стабільності і комфорту, у тому числі, щоб у сім'ї все було стабільно і комфортно. Але що таке за суттю стабільність і комфорт? Це стан неживого. Стабільно – немає жодних змін. Комфорт – немає почуттів і переживань. Щастя сім'ї приносять не символічні чи особливі числа, дати, каже психологіння, а чесність і відкритість один до одного. Радить кожному, хто створив сім'ю, запитувати себе – відносини з обраною людиною мене посилюють чи ослаблюють? І якщо відповідь посилюють, то можна вирішити будь-які проблеми у стосунках. Герман Дубінін, Вадим Тимченко, новини на Суспільному, Запоріжжя.